Yeah وامرح تريق ومضول الغير أثار جد غشيم وعشت شمعة شمعة شمعة جبت عمره احترق ومضول الغير اثار اجقد غشيم وعشت شمعه قد وافيت واعرف ما يوافون واجقد بجيت للما يسوى دمعه خسارات أنا منو مثل قضاها بس خسارات بعدد أيام عمره عض صبعه يابا يابا يابا أنا دليلي دليلي اليامرا هذا الاس يا عمي يعني احلى 100 دولار يعني باسم علي عارف يا عمي يعني يا علي عارف مطلوب علي الستيج اللي عندك عدهم لعيون حيدر البديري يا عمي يبقى حيدر البديري لعيون حمودي حيدر لعيون سجاد ضياء لعيون مصطفى حيدر جعفر احمد يعني حسن الجبور وبعد حسن الجبور يا عمي الشمري لعيون عامر لعيون رضا الطفيلي بعد رضا الطفيلي خص رضا الطفيلي يا عمي وينك مطلوب على الستيج ها شربني الزمن كاس بأثر كاس مر مثل الصبر بالقوه جرعه نطيت يد الصديق الطاح بالبيار او من ثبت جدام طا الطفيل يتكلم يا عمي هيا الله الجبور اخوي يزود لعيون عامر يا عمي يزور. رسول الخالد الجبور وعز الجبور حول الصبح يا عمي يعني علي عارف الغالي لعيون جواد أبو هبة يا عمي لعيون مهند أبو زيد أثير الشمري يا عمي وينك يا أثير الشمري مطلوب على استيج لعيون جواد ابو هبه وين جواد ابو هبه ما بين توجه لي يا جواد ابو هبه هي الله جواد ابو هبه عمي ها موجود جواد موجود فقار اس الأدب ادب يا جواد ابو هبه الغالي لعيون ابو هبه الغالي يا عمي شيل باسم جواد ابو هبه عما نحبك من صديق مو مثل لي يحبونك عما نحبك من صديق مو مثل لي حبونك الناس تذكر بالخمور ونذكروا على عيونك أنا الفقير بيا وكيت بيا زمان بيا دهاء <تصفيق> وهذا السيا أبو حيدر <تصفيق> لعيون سيف الحكيم مطلوب على السديد إحسين البصرة مطلوب على السديد حسن الجبوري يا عمي مطلوب على السديد مرتضى الشمري وين الشمري مصطفى الشمري عم توجه لي موجودين ذول الحسن لو لا موجودين تاونهم <تصفيق> شيء انا الفقير بيا وكيت سكران يا سكران مو من الخمور بشفافك الورديه اشرب صورك مو خمر وطاطحك يامي سهرانه نعسان عيوني ذبلان سحرانه ذبلان عيوني نعسانه هذا هذا عس العذب السل عس دولار يا عم جبور وعز جبور خفاجة وعز خفاجة وينك يا فارس يا خفاجي أكيد خال العزيز وين خال العزيز مطلوب على الأستاذ إلى ميال أو شيخ جاسم الميالي بعد الأميال يا عمّي مطلوبين على السياج الأميال لعيون أحمد العبادي يا غالي لعيون طلال اللي هيبي. سيف الحكيم أكيد سيف الحكيم توجه لي بجيبك عقرب اليوم تعال اه هذا آه إيس يا بيموتي موتي السعدي الجبور وعز الجبور. المعرس. يعني عم عباس يقول الغالي. أكيد العم عباس. سجاد الجبور أخو المعرس يا عمي ملك الدولار. يعني أبو سيف ملك الدولار فقار الجبوري. يعني أحمد الخفاجي مطلوب على الإستيج حياً أو ميتاً. يعني زين كش كل شي مشاهدنا اسل هداوه القاعدين عن قلعن الجبور وعز جبور احمد العبادي يا عمي ملك الدولار لعيون ضرغام الرئيس الميال ما قصر يا عمي وين مطلوب على الجديد خص نص الميال يا عمي توجه شيل يا أبويا بسم بيال أنا اش وأنت ازعليد أنا اش وأنت ازعليد يا عمي يا صياد نسمه قريده بيني البنات اليوم شايف لي صيده يا عمي يا صياد انا ساهم وكاري اي اي البنات اليوم انا شايف لي صيادك أس, اس اس اس اس اس كل العالات تتوقف لعيون عم العريس توجه له على الستيج عامر حاوي مطلوب على الستيج يعني رضى الطفيل الغالي لعيون سيد سيد متباس الغالي يعني منصور الخالدي رسول الخالدي حيدر الكعبي يا عمي على الجعباوي أكيد الغوالي عم العريس نرجع ونقول درس الأول وين عم العريس عمي ها المعرس حسين الجبوري حسن الجبوري السادة الأميال الشحماني يا عمي يجرح ويداوي يعني هذا أسيوي يا أسي وين المعزوفة؟ محمد الإبراهيمي يتوجه لي على الستيج يعني الفرنسي عم توجه لنا عباس الجبوري لعيون أبو فضل عقيل الجبوري عم المعرس يا عم المعرس قم ليله حيدر الجبوري الحضور الحيانه والما حيانه كل القاعدين على راسي نرجع ونقول الدرس الاول ابو عم المعرس اكيد فاضل أخ المعرس سجاد أخ المعرس فقار الجبور ابو الغالي علاء الجبوري خص نص المعرس ابو المعرس كل الحضور على راسي نرجع ونقول الدرس الاول عم العريس ما بين ما قدر العباس هذا اس الميالي يتكلم مرتب الصين مصطفى الصيد ابو الدكسن الشحمان يعني اكيد اس الهداوه اكيد الغالي كرار الخالدي يعني حسنين الورده أكيد كانت الوردة اشياء علي بانها تتحرك بانها تتحرك العيون الحريس بانها تتحرك بانها رأسني يا هاذا يجلس نبوحدا اصلي أس اصلي اصلي بعد اصلي اصلي اصلي اصلي كلش. يعني الميالي. اصلي اصلي اصلي اصلي اصلي اصلي اللي قاعد اليوم ثقيل الميالي يا ابوي الميالي بالساحة الميالي الميالي انت ما كلش من السبلت للسبلت من الدنقه للدنقه من باب الحوش باب، من باب القاعه لباب الحوش الباب المطبخ أو بعد الصيني وبعد الصيني الصين، ها هذا اها ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي مردودة من حسن الجبوري المعرس يعني ليلي الشمري ليلي الشمري يعني صوفي يعني رضا. أقول لك سداد جبور اسمين مئتين دولار هاي مليون شيء ايه ولك أنا, أنا على الأب المصاري لا بحظ رماني، كلهم داروا علي من عرفوا جبورني من عرفوا يا حسن يريد فلا ها آه كرار خالدي. دينا يندك دينه لا دينا يندك دينه لا آه احنا المح دين هيا الله فقار او سجاد يلا كل احنا كل احنا, كل احنا فقار او سجاد شي قلوا له كل احنا اخوته اولاد قولون او كل احنا اخوته اولاد كل إحنا <لي> <حنا خوتة> ولا ولا <ليه> اخوته <ليه> ولا تقولون وحيد كل إحنا اخوته ولا تقولون وحيد اخونا, أخونا, أخونا, أخونا, أخونا أخونا خشخو يستعيل الهزا أخونا خشخو يستاهل الهزا أخونا خاشخو أخونا هذا إس بلمنا ناطق بلمكم العمارة بلمنا العمارة بلمنا تقبلكم وش يقولون بعد بعد شو يقولون اخوة العريس اخوة العريس يقولون ها؟ أو من تدبيت أو من تدبيت عرابتنا رجيف يصير بي حلقة رجي رجيف يصير شي العين شي يقول لاخوته فقور اخو يزين فقور اخو يزين بيرق عرافة فقور اخو يزين بيرق عرافة ما يعجب خلا يشيل هو غراب حنيل والفخر عيني والفخر عيني فلو نور سنيني اهاها نور وينك يا كرار النعماني توجه لي؟ جاسم ابو شروق وكرار النعماني مطلوبين على الستيج. موجودين بو موت موت شاكر. إذا ما يجون ما نبلش. بيناتنا الحسين ما عنده شغل وعمل. جاسم ابو شروق توجه لي عمي. العكايش ابو يا ابويا الطحن خايم عليه كرار النعماني. شردوي ذولين يا حسين شفتك جايك هناك جايك بيناتنا علي بن بي طالب تعال كرار النعماني تعال يا كرار يا نعماني تعال يا جاسم يم. تعال استرد اشوفك بس تعجب لك 100 دولار نايم عليه خايف عليه يعني كرار النعماني كيد الغالي حياك مئتين 200 دولار بيشترى تحييه ها جا حياك ب دولار على راسي شو؟ حسيني المؤدب اليوم آه. الشباب دعبو دعبو. Adaluni akhbar, adaluni oh الما سكرر يوالي يوالي يوالي هيدوا الما وقافل بضي جمس الما وقافل الما وقاف لبضي الما وقافل بضي جمس شر لو متيت لا يوقفي على جنازتي كلولهم شدة وقمت كلولهم شدة وقمت شدة وقمت وبخير صارت حالتي والطيبة منا وانتهت والطيبة منا وانتهت شعر كفر ده صاحب راحتي أسنين أليم بشاركو بعد طويل لا يا شاركي تعفنتوني وفعل أمية وبعد ما ظل حيل لو ألم من بعد تعم عيوني يا الك إليك حامضويا يا البياضة إليك آه آه وموت. موت موت العريس حي حنين الغالي حي الله العريس حي الله بالقيس حي الله يلا حجي علاء حنين شفت تهني بعيني تدلل علاء انت طالع اليوم انت العريس فقار تعال ليش ابوك اليوم العريس طالع شنو الرجال سجاد ابوكم العريس اليوم عباس الابراهيمي امير تعالوا هنا حسنين تعالوا هنا يلا. يلا بيشين وكل هو ثامر ثامر ثامر لقطة حلوة فتسبت لنا تصوير وردة أي دنبها لك يا عيني صلاة تشدك بالك أغير آه آه عيني kunne عيني فقوري كرار تعلم أن تؤلم فقط هل قديم سؤالكalgيرا؟ هيا؟ عيني صورة الأزبدان مستوى ، ماذا؟ ماذا؟ بوافقه؟ سؤال سؤال سؤال سؤال فكرة.. ي訂閱 الكوبر هذا? العريس عرفونه ها انت بعرسك حطيناك علمتنا ما نزلناك يلا شيلوا ليه تعال هنا يلا بوي اعوف هذا هو شيله شيله عيونك أيوة هي ادوي هو احلى اس لو العريس اكيد وحي الله بالعريس وحي الله ولده شيء, تحت, شيء. أمرك وطيعة. تحت امرك يا امرك يا صغيرونا عيني عيني. يا صغيرونا. تحت أمرك يا صغيرونا. أه. أنا أمرك I'm يا ها وعرس الزين، يا الزين، يوم الاله يوم الاله سجودي. ويوم لإلك فطوري، يوم لإله فطوري، لا يوم لإله فطوري، لا يوم لإله لا هذا <سؤال> أهنس آه عم العريس عباس ما بين، توجه يا أبو فضل أمام المعدلة يلا يا عم عباس الوعى يا ما حد My bye my son, my son, my son, my son, my son, my son, هذا السلام عليكم.